uzrali. Na nas timamo sa I krećemo od vrata, e od vrata. Evo su vrata. Zamatra doostalni, očićenje. U stolca. Normalno stolca su. So, Sve so nam razibol to, Marce. Uh, e, 12. pita borasta. Evo, pošto, montör eќe mupi e drugi alo evo vam dio od moje evo tu na kom kroz picite uh, e torba nastav no, u džičama iz slušalice za android telefon i tako. To jest za mislim iPhone to je, Kutje. Evo šta je kutje. Sačujem. Evo šta kutje. E, eto džojstik, to je na najjača stvar koja ovdje je Hell Force Nemojte mi se da pušim, ne pušim, ja. Tu su Ovo to, je za ovdje Ne, ne, baterija Oltras, tamto mu upust neka Ovo su precihkaciju Ja ovdje evo vidite glavčka hard har disk jedan terava je to ali u drugu sluševica nešto najmaniju i evo dove CD-ovi neki tabore ključenki odkućen još im ključava podruma ključenki odrbornic prata I ovdje neke za pucanje nešto. Ovo, zvučnik. O, zvučnik, opustim muziku na TV. Osam imam TV zato što je crklo bogati. Mosjeroti. Uj, da ja spuca telefon. Ovo vidite ovdje, ovo imamo ovdje. Otvrina će je buđi kalendar. Ovo sve će biti bolje. Džame neke. Evo su moje stvari Evo je najbitnija stvar, utječit Ja, vidite ja uhuh. li u najbitniju stvari koju imam u svoju Ja svečku u svoju Vidite ljudi sa Ote Neći Ako ćete da ovo bude pozdravljeni Da s tima vide na ovom kanal Lajk like i sub Ako želite? Ovdje neki prašak i ta burašta. Spučavuće nis pokaziva te uracima. Čara prijateljite. Ovdje neki prašak. Kaj burašta? Ovdje neki burovi. Ovdje tepi. Ovdje, ovdje, ovdje. Ovdje, I na obitne ruta, vidite. Tenda ruta. Zaboli vidite. Specifiacije, kompa, kompa. Odvala. Ja vam mnogo da vidite. Ja vam mnogo vidite specifiacije. I ubi ubi ubi ubiči specifi. Eta. Ja vam vidu Я мыс, называли. Ну, естественно, слушайте. Сача вот чест. Ли это как бы то из моей перспективы, когда я. Э, из моей перспективы. Так она гений, она абсолютно не ма. Угождение моим любез, нам Neopisje speedlink. A mozda zbog forsan, vidit. Oditeko, mis? Tijtas, tijtas tu. Za nas kojeva, Windows. Jeden ce neki usrani, Windows krizi bologi tenaz. Za se koristim. Oli budi mai. Neći pita bora. Ters. E, on je radi auta, da